नमस्कार હું જોશી નૈમિસ આજે ઈપીસી ફોર સમાવેશક શાળાની રચનામાં એકમ ત્રણનો સબ ટોપિક 3.3 માં RTE આર ટી ઈ એટલે કે શિક્ષણનો અધિકાર વિશે જોઈશું ભારતના બંધારણમાં છ્યાસી સુધારો કરીને કલમ એકવીસ ઉમેરવામાં આવી છે જેમાં શિક્ષાના અધિકારનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે આ નિયમ શિક્ષણના અધિકારનો અધિનિયમ 2009 તરીકે ઓળખાય છે તેનો અમલ 1 એપ્રિલ 2010 હજાર દસ ના રોજથી થયો હતો આ અધિનિયમ મુજબ છ થી ચૌદ વર્ષના તમામ બાળકોને તેમના ઘરની નજીકની શાળામાં સંતોષકારક રીતે અને નિષ્પક્ષ ધોરણે ગુણવત્તાવાળું પ્રાથમિક શિક્ષણ નિઃશુલ્ક ધોરણે અને ફરજીયાતપણે મેળવવાનો અધિકાર છે આ અધિનિયમમાં નિઃશુલ્ક શિક્ષણની સ્પષ્ટતા કરતા જણાવ્યું છે કે જે વાલીઓએ તેમના બાળકને યોગ્ય સરકારની સહાય વગર ચાલતી શાળામાં શિક્ષણ માટે દાખલ કર્યા હોય તે સિવાયના તમામ બાળકોએ એવો કોઈ ખર્ચ કરવાની અને ફી ચૂકવવાની જરૂરી નથી જે તેમને પ્રાથમિક શિક્ષણ મેળવતા અને પૂરું કરતાં રોકે ફરજીયાત શિક્ષણની સ્પષ્ટતા કરતા આ અધિનિયમ જણાવે છે કે યોગ્ય સરકાર અને સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાની એ જવાબદારી છે કે તે છ થી ચૌદ વર્ષના બાળકો માટે પ્રાથમિક શિક્ષણમાં પ્રવેશ આપવાની તેમને હાજર રાખવાની અને તેમનું પ્રાથમિક શિક્ષણ પૂરું કરાવવા માટેની જોગવાઈ કરે અને તે માટેની ખાતરી આપે આ રીતે શિક્ષણના અધિકારના અધિનિયમે કેન્દ્ર સરકાર રાજ્ય સરકારો અને સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓને છ થી ચૌદ વર્ષના બાળકોના પ્રાથમિક શિક્ષણની જવાબદારી સોંપી છે શિક્ષણનો અધિકાર અધિનિયમ મહત્વની જોગવાઈઓ જ્યાં સુધી બાળક પ્રાથમિક શિક્ષણ પૂરું ન કરે ત્યાં સુધી તેને તેની નજીકની શાળામાં મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણ મેળવવાનો અધિકાર છે જે બાળકોએ શાળામાં પ્રવેશ ન મેળવ્યો હોય તે બાળકને વયકક્ષાને અનુરૂપ ધોરણમાં પ્રવેશ આપવો આ અધિનિયમ જણાવે છે કે નિઃશુલ્ક શિક્ષણ એટલે વાલીઓએ તેમના બાળકને યોગ્ય સરકારની સહાય વગર ચાલતી શાળામાં શિક્ષણ માટે દાખલ કર્યા હોય તે સિવાયના તમામ બાળકોએ એવો કોઈ ખર્ચ કરવાની અને ફી ચૂકવવાની જરૂર નથી જે તેમને પ્રાથમિક શિક્ષણ મેળવતા અને પૂરું રોકે આ અધિનિયમ વધુમાં એવું જણાવે છે કે ફરજિયાત શિક્ષણ એટલે સરકાર હાજર રાખવાની અને તેમનું પ્રાથમિક શિક્ષણ પૂરું કરાવવા જોગવાઈ કરે અને તે માટેની ખાતરી આપે ત્યારબાદ આ રીતે બાળકોને મફત અને ફરજીયાત પ્રાથમિક શિક્ષણ આપવાની ફરજ અને જવાબદારી યોગ્ય સરકારની અને સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓની અને રાજ્ય સરકારો વહેંચી લેવાની રહેશે જે તે સરકારે અને રાજ્ય સરકારે તેમની પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી વચ્ચેનો ગુણોત્તર જાળવવાનો રહેશે વસ્તી ગણતરી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન અને સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ વિધાનસભા અથવા લોકસભાની કામગીરી સિવાય શિક્ષકોની નિમણૂંકમાં ગ્રામ્ય અને શહેરી વિસ્તારની શાળાઓ વચ્ચે ભેદભાવ રાખવો નહીં એટલે કે બંને વિસ્તારની શાળાઓમાં પૂરતા પ્રમાણમાં શિક્ષકોની નિમણૂંક કરવી ફક્ત પૂર્ણ લાયકાત ધરાવતા અને તાલીમ પામેલા શિક્ષકોને શાળામાં નિમણૂક આપવી પ્રાથમિક શાળા માટે યોગ્ય મકાનનું નિર્માણ કરવું શાળાના કામના દિવસો અને શિક્ષકના કામના કલાકો સ્થાપિત ધોરણો અને માનાંકો મુજબ નિશ્ચિત કરવા ભારતના બંધારણમાં પ્રતિસ્થાપિત મૂલ્યોને ધ્યાનમાં રાખીને એવા અભ્યાસક્રમની રચના કરવી કે જે બાળકના સર્વાંગીણ વિકાસની ખાતરી આપે બાળકની પ્રતિભા અને અભિયોગ્યતાનો વિકાસ કરી શકે તેવી શિક્ષણ સંરક્ષણ અને સુરક્ષા પૂરી પાડે ઉપરાંત આ અધિનિયમ નીચે જાણવાયેલ બાબતો ઉપર પ્રતિબંધ મૂકે છે શારીરિક સજા અને માનસિક પજવણી પ્રવેશ દરમિયાન બાળકોની તપાસ પ્રવેશ પ્રતિ બાળક વધારાની ફી લેવી શિક્ષકોના ખાનગી ટ્યુશન માન્યતા વગરની શાળા ખોડવી અને ચલાવવી અધિકાર આરટી એક્ટ ઇન ગુજરાત ભારતના બંધારણમાં શિક્ષણના અધિકાર માટે કરવામાં આવેલ જોગવાઈઓને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાત સરકારે તેના અમલ માટેના નિયમો ઘડ્યા છે જેમાં કેટલાક અગત્યના નિયમો નીચે મુજબ છે મફત અને ફરજીયાત શિક્ષણ પૂરું પાડવું પહેલી જૂને પાંચ વર્ષ પૂરા કરનાર બાળકોને પ્રાથમિક શાળામાં પ્રવેશ આપવો પહેલી જૂને ત્રણ વર્ષ પૂરા કરનાર બાળકને પૂર્વ શાળામાં પ્રવેશ આપવો प्रवेश समय मिताव्यू लेकिन तपास करनी नहीं परीक्षा लेवेश समय रकम ले, ले जन्म दाखला जन्म प्रमाण पत्र रजू कर न हो तो दवाखा रेकॉर्ड के आंगनवाड़ी रेकॉर्ड ने मान्य राखो अथवा वाली जन्म तारीख अंगे सुगंधनामू रजू कर ધોરણ એક થી પાંચના વિસ્તારમાં શાળાની વ્યવસ્થા કરી બાળકોને શાળાની વ્યવસ્થા પૂરી પાડવા માટે રાજ્ય સરકારે અથવા સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓએ તેમના વિસ્તારમાં રહેતા છ થી વર્ષની વય જૂથના બાળકોને શોધી તપાસ કરવી તથા આવા બાળકો અંગેની તપાસ કરી તેઓ ચૌદ વર્ષના થાય ત્યાં સુધી રાજ્ય સરકારે અથવા સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓએ તેમના રેકોર્ડની જાળવણી કરવી જાતિ ધર્મ સામાજિક આર્થિક સ્થિતિ સંસ્કૃતિ ભાષા પ્રાદેશિકતા વગેરેના સંદર્ભમાં કોઈ પણ જાતના ભેદભાવ તમામ વ્યવસ્થા કરવી આવા બાળકને કોઈ પણ જાતના ભેદભાવ વગર શાળાની તમામ સુવિધાનો ઉપયોગ કરાવવાની તક પૂરી પાડી સામાન્ય બાળકો સાથે સમાવવા માટે જરૂર જણાય તો શાળાએ વિશિષ્ટ જરૂરિયાત ધરાવતા બાળકોને વિશિષ્ટ તાલીમ આપવા માટેની વ્યવસ્થા કરવી આ અધિનિયમનો અમલ થાય ત્યારે લાયકાત ધરાવતા શિક્ષકોની જે ઉણપ હોય તેની આગામી પાંચ વર્ષમાં પૂરતી કરવા માટે શિક્ષક પ્રશિક્ષણની પૂરતી જોગવાઈ કરવી સરકાર દ્વારા સ્થાપિત સંચાલિત અથવા અનુદાનિત શાળાના શિક્ષકો અને વિદ્યા સહાયક શિક્ષકોના વેતન અને ભથ્થા અંગેની શરતો અને નીતિઓની રચના અને અમલ સરકાર કરશે શિક્ષકો શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિને જવાબદાર રહેશે શાળાના શિક્ષકો અને વિદ્યા સહાયકો તાલીમ કાર્યક્રમોમાં અને અભ્યાસક્રમ વિકાસ માટેના કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપશે શાળાઓ દરેક વર્ગના હાજરીપત્રકો પત્રવ્યવહાર સમયપત્રક અને અગત્યના રેકોર્ડની જાળવણી કરશે અસ્તુ